Українці – це стародавня нація, яка зародилася багато тисяч років тому на теренах Придністров'я та в подальшому розповсюдила своє проживання на значну територію від сучасного Ужгорода і до Луганська, від Чернігова і до Севастополя. За ці тисячоліття свого існування український народ створив свою унікальна ідентичність. У нас є багата історія, слов'їна мова та неповторна культура, а головне – незалежна, демократична, суверенна держава під назвою Україна, що є спадкоєменцею Київської Росії. Значення ж назви України згадується ще в 1187 році в київському літописі і є похідним відзначенням слів «границя», «кордон», «край». Усе це відрізняє український народ від інших народів та етносів світу, однак є і те, що робить нас по особливому унікальною нацією. Генетичний код українського народу є досить складним, але дослідження за останні десятиліття дають змогу краще розуміти спадковість українців. Це стає можливим завдяки розвитку генетичної технології та аналізу ДНК-послідовностей. Відомо, що український народ має досить складну історію, пов'язану з багатьма етнічними групами. На території України були населені скіфи сармати, готи, хазари, тюрки, монголи та інші народи. Внаслідок цього український генетичний код має багату та різноманітну структуру, що робить його дуже цікавим об'єктом дослідження. За результатами тестів, проведених на великій кількості людей з України, встановлено, що українці мають схожий генетичний код з іншими слов'янськими народами, зокрема з поляками, німцями, італійцями, греками, білорусами і, на жаль, росіянами. Однак, дослідження генетичного коду українців показують, що у них є й певна спорідненість з народами Азії. За результатами тестів, проведених на китайцях, монголах та японцях, встановлено, що українці мають спільні генетичні риси і з цими народами. Це пов'язано з певними історичними подіями, такими як міграції, завоювання та торгівля. Окрім того, дослідження генетичного коду українців Дозволяють виявити різні регіональні різниці. Наприклад, українці з заходу країни мають більшу спорідненість з польськими та словацькими народами, а українці із сходу мають в свою чергу більшу спорідненість з білорусами та росіянами. Також встановлено, що українці з гірських регіонів мають свої власні генетичні риси, які відрізняють їх від. Усіх інших українців. Результати генетичного аналізу гаплотипів сучасних українців засвідчують їхню приналежність до кількох основних генетичних родів. Найбільшу генетичну групу понад Половину населення України складають носії гаплогрупи Р1А та її підгрупи Р1А1. Серед народів Східної Європи гаплогрупа Р1А1 найбільш поширена серед, серед сербів, поляків, українців, білорусів, росіян, а також угорців. Друга, за поширенням серед сучасних українців, є умовно-балканська гаплогрупа «І-2». Серед народів Північно-Східної Європи ця гаплогрупа найбільш поширена у боснійців, словенців, хорватів, румунів, білорусів, поляків та росіян. Її носіями були пращури українців трипільців. Решта гаплотипів українців розділилися по кількох мінорних гаплогрупах. Носіями умовно кавказької гаплогрупи J2 є від 6 до 9% сучасних українців. Нині рід J2 найбільш поширений серед окремих народів Кавказу. Зокрема це інгуші, чеченці, осетинці, грузини, а також у Середземномор'ї серед турків, греків та італійці. Таким чином, результати досліджень гаплотипів сучасних українців показують їхню приналежність до кількох основних генетичних родів із виразним переважанням понад 50% арійської гаплогрупи R1a1. З вищезазначеної інформації можна зробити висновок, що для українців з точки зору генетики перш за все братськими народами є серби, поляки, білоруси, росіяни, а також угорці. А якщо врахувати фактор спорідненісті мови, культури та війн між народами, з цього переліку можна легко і сміливо викинути Росію. Адже браття на братів не нападають, а головне – браття на дорозі не валяються. Вивчення генетичного коду українського народу важливо не лише з точки зору науки, але й для збереження історичної та культурної спадщини. А головне, це важливо для самого українського народу, його самосвідомості. Кожен з нас, хто розмовляє українською мовою, захоплюється українською культурою і поважає українську історію робить неоціненний вклад в українське майбутнє. Кожен, хто має щось проти, валяється на дорозі. Лежите, лежите, лежите, не вставайте поки. Для того, щоб не пропустити більше цікавої інформації, я пропоную вам підписатися на мій канал. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте лайк, напишіть свій коментар і пам'ятайте